Kedves Erika, hogy tetszett a vizsga? Első kérdésen Nagyon-nagyon izgultam az elején, bevallom, ezek a vizsgahelyzetek mindig lámpalázzal töltenek el, de az első pár perc után már megtaláltam az ütemeket, azt hiszem. De nagyon izgultam. És szerinted jól sikerült az előadásod? Az eleje szerintem nem volt annyira meggyőző, de aztán, aztán úgy érzem, ahogy folyamatosan kezdtem feloldódni, így az az előadásomra is jó hatással volt. Nagyon kedves volt a zsűri, és nagyon kedves volt az atmoszféra, úgyhogy igazából nem volt semmi okozat az dologra. hogy tetszett az iskola, a képzés? Az iskola nagyon jó volt, főleg azt tetszett benne, hogy főleg gyakorlati síkra terelte a képzést. Én nagyon sokat olvasgattam az elektronik zenéről így a képzést megelőzően, és jó volt erre gyakorlati válaszokat kapni. Kedves itt nagyon szépen köszönjük, hogy megjelentél a vizsgánk, Hogy tetszett a vizsga? Hogy érezted magad? Izgultál? Remektem. készen lábam, mindenem remek, teljesen rendben volt, minden nagyon tetszett. És elégedett vagy az eredménnyel, amit kaptál vissza a zsűritől, vagy azért? Nagy, sőt, nagyon is, nagyon igen. is, igen, igen. Igen, igen hát ezt tudom, hogy nagy fan vagy, itt látszik. itt. A igen, igen, igen. És ez, ez az a stílus, amit így megmarad? Progresszíven, progresszíven, a, igen, a, igen, igen, igen. Utolsó kérdésem lenne is, meg a jövőbeni terveid? Ez mindenképp a, szeretnék a mindenképp ebben, ebben. ebben maradni, sőt, szeretnék majd. Is szerkesztéssel is, fel fel, is foglalkozni. Így, Egyébként ebben belekóstoltál ebbe már mm. ezzel a szerkesztésbe, igen, vagy csak? Igen, otthon, de csak ilyen alapdolgok szépen, ugye ez ugye komolyabban ezt is. Igen, és tetszik? Nagyon, nagyon, mm -hmm. nagyon. Igen. Szerintem lenne is hozzá, ugyanúgy, ahogy a zenébe szeretem ezt a kellemes és tele szív-lélek zenéket, ugyanúgy ehhez jó lenne. És ez egy komoly kísérőtáborod volt, igazából, itt volt az egész család ő. Szerintük teljesen rendben volt. Igen? Igen? meg tudják, hogy ez az álmom, és ez volt az álmom. Mert 12 évvel ezelőtt zenéltem, én ugye úgy alapszinten, de ez most egy, egy álom most teljesült. Akkor is eléggelett voltál így, magával a képzéssel is, a vizsgával is. Hát a csapat is tökéletes a volt. A csapat is volt. Volt. Az, az oktató is szuper volt, szóval teljesen, teljesen ember. Tehát én nagyon szépen köszönöm egyszer, hogy itt voltál. Hogy éreztem maga a vizsgát? Ugye természetes, hogy mindenki volt az elején, ez nagyon, nagyon tetszett egyébként. Az volt a legjobb benne, hogy hihetetlen sokat tanultam, már magából az élményből, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani a vizsgáért is, és magáért az egész képzésért is. Mennyire örültél a zsűri értékelésénak, vagy mennyire nem? Üm, ugye ez mindenkinek a maga az, hogy milyen zenei stílusba fog játszani, ugye ez eleve a te egyéniségettől függ, szóval ez, ez valószínű, hogy az évek alatt, ugye a gyakorlások alatt és a, a maga az előadásod során fog majd kiderülni, hogy mi az, amit játszani szeretnél. Én ezt mindenféleképpen úgy tudom elkönyvelni, hogy egy igazán építő, építő jellegű kritikát kaptam, így van, úgyhogy ennek mindenféleképpen előtt. Maga képzésre tetszett ez a két hónap. Hát összekovácsolódtunk, az tény és való. Hihetetlenül nagyon, nagyon sok um, hiányosság volt az elején, ugye nem tudtuk, nem tudtunk um, hozzányúlni az eszközökhez, ugye megtanultuk. Nagyon, egyébként nagyon építő jellegű volt az egész, szóval én ennek nagyon, nagyon örülök. És ott akkor mi a véleményed, Krisztián hihetetlenül sokat segít abban, hogy szigorú és azért jó, hogy valaki szigorú, mert, mert nem az van, hogy jó az most újra, hanem igenis, ezt meg kell tanulni. És ez a legfontosabb, hogy amiért jöttél, azt tanult meg és, és számomra ez tényleg ez volt a legfontosabb, hogy amiért jöttem, azt meg is tanuljam és meg is kapjam és meg is kaptam. Szóval én ennek örültem. <laughs> Köszönöm szépen, hogy részt vettél a képzésen és a vizsgálni, és sok sikert kívánunk a jövőben.